بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب الصف الثالث الإعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنحل النماذج الاسترشادية في مادة الرياضيات من مكتب مستشار الرياضيات للترم الأول عشرين تلاتة وعشرين أه ونبدأ بالسؤال الأول بيقول لي إيه؟ اختر الإجابة الصحيحة إذا كان الزوج المرتب أربعة وألف ينتمي إلى بيان الدالة د د س تساوي س زائد واحد فإن ألف تساوي نقط. هنا المسقط الأول بيمثل السينات يعني أنا لو شلت السين في عندي في الدالة د س هنا هشيل السين وأحط مكانها أربعة. أربعة زائد كام؟ أربعة زائد واحد أربعة زائد واحد يديني كام؟ يبقى الألف عندي هنا تبقى بكام؟ اللي هي بتمثل الصادات هتمثل كام؟ تبقى خمسة آآ نمرة 2 إذا كانت النقطة سين زائد ثلاثة وستة تقع على محور الصادات النقطة إحداث الأول فيها سين زائد ثلاثة والإحداث التاني ستة تقع على محور الصادات فان س تساوي نقط اول ما يقول لي تقع على محور الصادات انا عارف طبعا ان محور السينات بيبقى بايه بصفر طيب يبقى اساوي على طول هنا يا استاذ ال زائد 3 اساويها بايه بصفر ومنها يا استاذ هنا ان السين هتساوي كام هتساوي سالب 3 يبقى الاختيار بتاعي ايه الاختيار بتاعي سالب 3 بعد كده بيقول لي إذا كانت ص تتناسب طرديًا مع س، وكانت ص تساوي ستة عندما س تساوي تلاتة، فإن قيمة ص عندما س تساوي خمسة. في الحالة دي لما يبقى التناسب طردي، يبقى ص واحد على ص اتنين يساوي س واحد على س اتنين. وعندي س واحد والصاد واحد، أنا عندي سين س، آدي واحد بكام؟ الصاد واحد بستة والسين واحد بتلاتة وعندي الصاد اتنين غير معروفة الصاد اتنين هنا غير معروفة والسين اتنين بكام بخمسة نعوض يلا هنا استاذ الصاد واحد بستة يبقى ستة على صاد اتنين مش معروفة يساوي س واحد على س اتنين، س واحد بكام؟ بتلاتة، وس اتنين بخمسة، حاصل ضرب الطرفين في حاصل ضرب الوسطين أو بيساوي حاصل ضرب الوسطين، أو ضرب مجص يا أستاذ يبقى عندي ص اتنين هتساوي كام؟ معروفة ستة في خمسة على تلاتة، ستة في خمسة بتلاتين على تلاتة يديني كام؟ يديني عشر يبقى هنا قيمة الصاد تساوي كام؟ قيمة الصاد تساوي عشرة. الوسط الحسابي للقيم 1 و2 و3 و4 و5 مجموعهم على عددهم يا استاذ مجموعهم كام؟ 1 و2 3 و3 6 و4 10 و5 15 على عددهم اللي هو كام؟ على عددهم اللي هو 5 يبقى 15 على 5 يديني كام؟ يديني 3. فبالتالي انا هختار الاجابه رقم 3. نمره 6 في الشكل المقابل ميل المستقيم لام ميل المستقيم لام ده المستقيم لام ده اسمه المستقيم لام بيساوي نقاط. طبعا هنا انا المحور يقطع محور الصادات او يقطع جزءا طوله اتنين. هيدا الجزء المقطوب المحور الصادات كام اتنين. النقطة دي صفر واثنين. وعندي النقطة التانية سالب ثلاثة على السينات وصفر. فبالتالي لو عايز اجيب الميل بتاعنا انا هنا. الميل حيساوي كام? صاد اتنين ناقص صاد واحد على س اتنين ناقص س واحد، طيب ص اتنين اللي هي بصفر ناقص اتنين على س اتنين ناقص س واحد اللي هي سالب تلاتة ناقص صفر، يعني يا أستاذ يديني كام؟ سالب اتنين على سالب تلاتة، السالب راح مع السالب اتبجد كام؟ اتبجد اتنين على تلاتة، يبقى إيه اختار إيه؟ اتنين على تلاتة. رقم سبعه إذا كان الزا تلاته سين بتساوي جذر تلاته، حيث سين زاوية حادة فإن قياس زاوية سين تساوي نقط. هنا أستاذ بيقول لي الظا تلاته س بتساوي جذر تلاته، طب إيه الزاوية اللي الظا بتاعها بجذر تلاتة؟ ظا 3 س بيساوي جذر تلاتة دي آه الزاوية ستين. يبقى عندي زا ستين أستاذ بتساوي جذر تلاتة. ومنها إن التلاتة سين هتساوي كام؟ هتساوي ستين. وبالتالي س تساوي كام 60 على 3 يعني بكام بعشرين يبقى انا اختار عشرين رقم 8 اذا كانت النقط ا خمسه وسبعه والنقط ب واحد وسالب واحد فان منتصف ا ب هي النقطه نقطه واحداثيات منتصف قطعه مستقيمه بنحددها بالقانون الثاني هنا يا أستاذ نجمع السينات مع بعضهم نكسبهم على الاتنين السينات خمسة واحد ستة ستة على الاتنين والصادات مع بعضهم سبعة زائد واحد طبعا سبعة زائد ناقص واحد يبقى سبعة ناقص واحد برضه ستة على الاتنين فبالتالي النقطة هي كام؟ ستة على الاتنين وستة على الاتنين يعني تلاتة وتلاتة يبقى هختار الأول. الجزء الثاني من النماذج الاسترشاديه د د حيث د س تساوي س اس 4 ناقص 2 س تكعيل زائد 7 كثيره حدود من الدرجه. هنا يا انا عندي الحد الاول من الدرجه الرابعه والحد الثاني من الدرجه الثالثه والحد الثالث من الدرجه الصفريه. اعلى درجه فيهم الدرجه الرابعه، يبقى اختار ايه؟ الدرجه الرابعه. نمره اثنين اذا كانت ص تتناسب طرديا مع س وكانت س تساوي واحد عندما ص تساوي 4. فإن ثابت التناسب يساوي نقط خلي بالك هنا بيقول لك صاد تتناسب طرديا مع سين وكانت سين بساوي واحد عندما صاد بساوي اربعة يبقى نكتب المعادلة بتاعت أدي صاد تتناسب طرديا مع مين مع سين فبالتالي ص هتساوي مين سين يلا نشيل الصاد ونحط قيمتها اربعة ونشيل السين ونحط قيمتها بواحد يبقى مين في واحد بمين فبالتالي أستاذ المين بكم؟ الميم واربع يبقى الميم بتاعتنا بكام؟ باربعه. نمره ثلاثه اذا كانت الف على ثلاثه يساوي ب على اربعه فإن 4 الف ناقص ثلاثه ب زائد يساوي نقط. 4 الف ناقص ثلاثه ب زائد خمسه يساوي نقط. طيب يا استاذ انا عندي الف على ثلاثه يساوي ب على اربعه. هذا يؤدي الى لو ضربت أ في أربعة يديني أربعة أ، وضربت التلاتة في ب يديني تلاتة ب، فبالتالي أربعة أ بتساوي تلاتة ب، نجيب التلاتة ب ناحية الأربعة أ، يبقى أربعة أ ناقص ب تساوي صفر، أربعة أ ناقص تلاتة ب تساوي صفر، طيب أنا لو زودت خمسة هنا وزودت خمسة هنا. يبقى انا لو زودت أربعة أ ناقص ثلاثة ب هزود عليهم خمسة، فبالتالي أنا لازم أزود خمسة من الناحية التانية عشان المعادلة ما تتغيرش، يبقى المقدار ده بيساوي كام يا أستاذ يبقى المقدار ده بيساوي خمسة. إذا كانت النقطة خمسة وتلاتة ناقص ع تقع على محور السينات، قلنا تقع على محور السينات يبقى الصاد بصفر على طول، إذا المسقط التاني اللي هو تلاتة ناقص ع نساويه بالصفر يا أستاذ فبالتالي ان العين هتساوي سالب ع يساوي ال 3 تروح من الناحيه الثانيه بسالب 3 السالب مع السالب فبالتالي ال بكام ال تساوي 3 فبالتالي ال ع تساوي كام 3 نمره 5 المدى لمجموعه القيم 23 و22 و15 و18 و17 المدى هو اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه اكبر قيمه عندي 23 واصغر قيمه عندي 15 اطرح 23 وعشرين يديني 8 نمرة 6 ميل المستقيم العمودي على المستقيم المار بالنقطتين سالب واحد واتنين وصفر وخمسة. طبعا أنا لازم أجيب ميل المستقيم اللي بيمر بالنقطتين الأول وأجيب المعكوس الضربي بتاعه اللي ميل المستقيم العمودي. يبقى ميل المستقيم اللي بيمر بالنقطتين دول عبارة عن ص ناقص واحد على س 2 ناقص واحد. يعني خمسة ناقص على صفر ناقص واحد تبقى زائد واحد. يا أستاذ خمسة ناقص تديني على واحد يعني الميل بتاعنا بتلاتة، أنا عندي الميلين المستقيمين المتعمدين م واحد في م اتنين بيساوي كام؟ بيساوي واحد، عندي مستقيم الميل بتاعه بتلاتة يبقى الميل الثاني العمودي عليه يساوي واحد يبقى م واحد على تلاتة. هذا يؤدي إلى أو الميل العمودي عليه بيساوي واحد على كام؟ على 3 فبالتالي أختار مين سالب 1 على 3 الاختيار الاخير رقم 7 المستقيم الذي معادلته 2 سين زائد 5 صاد ناقص 10 يساوي 0 يقطع من محور السينات جزءاً طوله نقط وحده الطول هنا أستاذ أنا لازم أساوي اه الـ الخمسة ص أخليها وحديها في طرف فبالتالي هودي الـ 2 سين من ناحية تبقى سالب 2 سيل والعشرة تروح من الناحية التانية موجب عشرة يبقى خمسة صاد نكسم على الخمسة واستاذ بالقسم على خمسة هنا وهنا, وهنا وهنا على خمسة وهنا على خمسة يصبح معايا ايه اه الصاد تساوي سالب اتنين على خمسة سيل زائد عشرة على الخمسة فيها الكام فيها الاتنين فبالتالي الجزء المقطوع من الصادات هو الجزء المضاف الى اه المعادلة يبقى هو كام؟ هو اتنين. إذا كانت جا س بتساوي نص حيث س زاوية حادة. فإن قياس زاوية س تساوي نقط. الزاوية الوحيدة اللي الجا بتاعها بنص يا أستاذ أو الزاوية الحادة الوحيدة اللي الجا بتاعها بنص هي تلاتين. يبقى عندي الزاوية س تساوي كام؟ تلاتين. اللي ما يعرفش باستخدام الآلة الحاسبة يقول شيفت يا أستاذ آآآ اه اه نص واحد على اثنين طبعا على طول اوتوماتيك هيدينا كام 30 درجه. السؤال اللي بعده او النموذج الاسترشادي اللي بعده بيقول لي اذا كانت س على ص تساوي ع على لام تساوي 2 على 3. دي يا استاذ في درس نسبه والتناسب عندي س على ص بتساوي ع على لام بتساوي 2 على 3 فان س زائد 2 ع على ص زائد اتنين ل انا لو جمعت النسبة الأولى مع ضرب النسبة التانية في اتنين وبسطا ومقاما طبعا هيديني برضو إحدى النسب اللي هي كام؟ اللي هي اتنين على تلاتة نشوف يا أستاذ بجمع الأولى مع التانية نضرب الأولى نضرب التانية في ع يبقى اتنين ع على اتنين ل ونجمعها مع النسبة التانية اللي هي س مع ص. نجمع مقدمات مع مقدمات وتوالي مع توالي فبالتالي سين زائد اتنين عين على صاد زائد اتنين لام هي هي والستاذ برضو بتساوي كام؟ بتساوي احدى النسب اللي هي كام؟ اتنين على ثلاثة يعني اتنين على ثلاثة اه نمرة اتنين إذا كانت نون سين بتساوي خمسة ونون سين ضرب صاد تساوي عشرة فإن نون صاد تساوي نغاط أنا عندي هنا عدد عناصر اه المجموعة سين يساوي خمسة. ولو جبت حاصل الضرب الديكارت س ضرب ص ن، أو العدد العناصر بتاعهم يديني عشرة، فإن ن ص بيساوي كام؟ طب أنا أنا عايز أضرب خمسة في كام يديني عشرة؟ لأن ن س عندي أنا هنا يا أستاذ ن س ضرب ص ن س ضرب ص يساوي ن س ضرب ن ص، فبالتالي يا أستاذ دي عشرة ون س مش عارفها ن س عندي بخمسة والن ص مش عارفها. فبالتالي ن ص بيساوي 10 على 5 يبقى هتساوي كام يبقى ن ص هنا عندي بكام باتنين يعني 10 على 5 يديني كام يديني 2 فبالتالي الاجابه هنا اتنين طبعا ابسط مقاييس التشتت هو المدى معروف اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه الرابع المتناسب للاعداد 4 و12 و16 هو نقط انا لما يديني اربع نسب وفي نسبه مجهوله اكتبهم مع بعض كده 4 و12 و والنسبة المجهولة بقول عليها سين مثلا يبقى اربعة و اتناشر و, و ستاشر يلا نقسم اربعة على اتناشر يساوي النسبة الاولى على الثانية التانية الثالثة على الرابعة ستاشر على سين اضرب طرفين في وسطين يتبقى معاك اربعة سين تساوي اتناشر في ستاشر يعني مية اتنين وتسعين هنا يا أستاذ يبقى عندي س بكام؟ إكسم على الأربعة هنا، وإكسم على الأربعة هنا، أو ممكن إنت من الأول يا أستاذ على الأربعة فيها الواحد، على الأربعة فيها الأربعة، يبقى أربعة في 12 وأربعين، وهنكسم على الأربعة هنا، فبالتالي الأربعة هتروح مع الأربعة، يبقى الس عندي بكام؟ السين عندي بتمانية وأربعين، يبقى الرابع المتناسب عندي كام هنا؟ السين بتمانية وأربعين. إذا كانت قياس زاوية ألف نمرة خمسة تساوي خمسة وسبعين وجا به تساوي جتا ألف ألف بخمسة وسبعين وجا به تساوي جتا ألف حيث به زاوية حادة حيث به زاوية حادة فإن قياس زاوية به تساوي نقط طبعا أنا عندي القانون ده ما يمشيش غير في حالة واحدة بس لما يبقى الزاويتين متتامتين إجابة بتساوي الجتا جا زاوية بيساوي جتا زاوية تاني إمتى؟ لما يبقوا الزاويتين متتامتين. يعني يا أستاذ يعني ال 75 تتممها زاوية قياسها 15 درجة ليه؟ لأن 15 زائد 75 يديني كام؟ يديني 90. اخذ سؤال معانا في المثلث القائم أ ب ج الزاوية القائمة ج الأضلاع أ ج بستة وب ج بثمانية و جتا أ جتا ب تساوي نقط. لو ضربت جتا أ في جتا ب يديني نقط، طبعا 6 8 يبقى الضلع الثاني ده بكام؟ الضلع الثاني ده ب أنا عايز الزاوية دي يا أستاذ وعايز الزاوية دي، جتا أ طيب نجيب هنا جتا أ يلا، جتا أ تساوي جتا يعني مجاور على وتر، أاا 6 على 10 يعني بكام؟ يعني بتلاتة على خمسة، وجتا ب مجاور برضو على وتر تمانية على عشره يعني اربعه على خمسه فبالتالي جتا ا جتا يساوي تلاته خمسه في اربعه على خمسه تلاته خمسه اضرب تلاته في اربعه باتناشر وخمسه في خمسه بخمسه وعشرين 12 على 25 طبعاً مش هتساوي 0 ولا هتساوي 1 ولا هتساوي 6 12 على 45 هتساوي 48 جزء من 100 48 جزء من كاب. 48 جزء من 100 ودي كانت يا أستاذ النماذج الاسترشادية من مكتب مستشار الرياضيات لوزارة التربية والتعليم مع تمنياتي بدوام التفوق والتميز والإبداع طبعا في بعض المسائل اللي هي مش موجودة في النماذج اتدرب على حل الامتحانات السابقة حل امتحانات كتير وإن شاء الله ربنا يوفقكم جميعا كان معكم مستر جمال ابو زيد معلم أول الرياضيات وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته